جو جرم کرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں ہم ان کو برا نہیں سمجھتے ہم اگر ان کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے معاشرہ اور کرپشن کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے اگر میں چوری سے پیسہ بنا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں میں پڑھوں میں اپنے زندگی کے چودہ سال پڑھائی میں گزاروں پھر میں دس دس نو نو گھنٹے محنت کروں کام کروں جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے وہ معاشرہ نہیں چلتا اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ یو کین رن بٹ یو کی ناٹ ہائیڈ